Salam, hər birinizi xoş gördük. Efridə mən Ülker Abbaszadə. Bu günün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Nazirlik bəzi bank və kredit təşkilatları ilə öz əməkdaşlığını dayandıracaq. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə dövlət xidməti kreditlərin verilməsində şəffaflığı təmin etmək, aqrar sahə üçün kreditləri daha əlçatan etmək, eləcə də daha sağlam bank və kredit təşkilatlarını kənd təsərrüfatı kreditlərinin verilməsinə cəlb etmək üçün banklarla əməkdaşlığını yenidən nəzərdə keçirir. Bir sıra bank və kredit təşkilatları ilə əməkdaşlığı dayandıran dövlət xidmətinin tərəfdaşları sırasına yeni bank və banklar qatılıb. Bu günədək Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Paşa Bank, Kapital Bank, Turan Bank, Rabitə Bank Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti, Aqrar Kredit, Finoko, Finans Invest blokları ilə niyyət protokolları imzalanıb. İlin sonuna dək, Kənd Təsərfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə dövlət xidməti, müvəkkil banklar vasitəsilə fermerlərə 10 milyon manata dək məbləqdə kredit verməyi planlaşdırır. Kreditlər vətəndaşlara maksimum 7 faizlə eləcəy. Bundan başqa, fermer və sahibkarlardan daşınar əmlakə təsərrüfatı, girov kimi qəbul etmək və başqa yeni girov mexanizmlərinin tətbiqi də diqqətdədir. Rüstəm İbrahimbeyovun titullarının geri alınacağı sualı gündəmdədir. Bir müddətdir Rüstəm İbrahim Bəyovun senar müəllif olduğu Qafqa Strioslu filmi mətbuatda sosial şəbəkələrdə müzakirə edilir, tənqid olunur. Aparlan müzakirələrdə Rüstəm İbrahim Bəyovun bugünə qədər aldığı titul və adların geri alınması ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. Hətta az öncə deputatlardan bir neçəsi ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək yazışının adlarının geri alınmasını istəmişdi, lakin hökmət tərəfindən bu müraciətlərə reaksiya verilmədi. Ostrada deputat Fazil Ağamalı da açıqlamalarında bildirmişdi ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən Rüstəm İbrahim Bəyova verilmiş bütün titullar, fərqli adlar geri alınmalıdır. Çünki artıq Rüstəm İbrahim Bəyov öz hərəkəti ilə həmin titulları daşımaq haqqını itirib. Necə ki, vaxtı ilə Əkrəm Əylisli oxşar attı matanda onun titulları alınmışdı. Maraqlıdır, hökumət bu müraciətə adekvat reaksiya verə bilərmi? Akide ipoteka ilə təmirli mənzillərin satışı başladı. Kristal Abşeron ilin sonuna qədər təhfil veriləcək mənzillərin satışına başlayıb. Söhbət Azadlıq prospekti metrostansiyasının yanında tikilməkdə olan Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində yerləşən yeni layihədən gedir. Azadlıq layihəsi yerləşmə yerinə görə müştərilərin ürəyincə olacaq. Belə ki, buradan Binəqədi xosəsinə rahat çıxış var. Eyni zamanda kompleksin qarşısından işləyən avtobus marşrutlar və metro vəstəsilə şəhərin istənilən nöqtəsinə daha tez hərəkət etmək mümkündür. Digər vacib məqamlardan biri isə mənzillərin təmirli olunması ilə bağlıdır. Belə ki, artıq mənzillərin təmiri üçün əlavə xərc və zaman sərf etməyə ehtiyac olmayacaq. Satır şərtlərinə gəlincə, müştərilər mənzil alarkən 5 illik daxili kredit və ya 25 illik uyğun ipoteka imkanından faydalana biləcəklər. Bütün mənzil sahiblərinə daşınmaz əmlakın dövlət rejistrindən təqdim edilir. Deputatdan əzadanlıqla ağlayan Hacı Şahinə sərt reaksiya, bu, İslam dini sayılmır, deyib. Millət vəkili Fazil Mustafa sosial şəbəkələrdə şiyələrin əzadarlığı ilə bağlı yayılmış videoya münasibət bildirib. Deputat, Facebook səhvəsində paylaşdığı videonun məhərrəmliyi ayında çəkildiyi ehtimal edilir. Tanınmış ilahiyatçı Hacı Şahin Əsənli də həmin əzadarlıqda iştirak edir. Videodan göründüyü kimi Hacı Şahin Əsənli ağlayır. Paylaşmaya şəhv verən Fazil Mustafa bu hərəkətin İslam dini ilə heç bir alaqəsinin olmadığını yazıb. Bu da Azərbaycanlıların ənizlə navidini 500 il 300 il 100 il yaşananlarla bu gün yaşananların fərqini Bu dinin adına Azərbaycanda İslam deyirlər. Təkcə elmdə, texnologiyada, fəlsəfədə, təhsildə, səhiyyədə geridə deyilik. Din da quyunun dibindəyik. Bu davranışı Quranla uzlaşdırın, görün, bir əlaqə tapacaqsınızmı? deyə deputat bildirib. Dəmirbankın xanım filial rəhbərinə 10 il həbs olunub. İyunun 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Dəmir Bank Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin Bayıl filialının sabiq müdürü Fərəh Rəşadətli, xəzinədarı Tamam Gülxanlarova və bankın əməkdaşı Fariz Qaraevin iş üzrə prokuror çıxış edib. O, Fərəh Rəşadətlinin 10 il Fariz Qaraevin 1 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Dövlət iddiamçısı bankın xəzinədarı Tamam Gülxanlarovanınsa 2 il islah işlərinə c 8 də vəkillərin çıxışı ilə davam edəcək. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.